سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی. شما ما رو درین از کانال یوتیوب کریپتو فاوندر تماشا کنید. امیدوارم که از ویدیوهای ما لذت برده باشید. توی این ویدیو می‌خوایم درباره نقشه بیت کوین با هم صحبت کنیم. اینکه کجاها میتونید از خود پردازهای بیت کوینی خرید بکنید و کجاها میتونید بیت کوینتون رو از طریق این خود پردازها به پول رایج کشور مقصد تبدیل بکنید. اگر علاقمند به این موضوع هستیم پیشنهاد می‌کنم ادامه ویدیو رو با ما ببینید مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما شبکه های اجتماعی که ما توش معال هستیم و میبینید ویدیو های ما در شبکه یوتیوب و آفارات به اشتراک گذاشته میشه با دنبال کردن این شبکه ها از آخرین اطلاعات مربوط به حوضه کریپتوکارنسی مطلع شید خب بریم جلو توی این ویدیو میخوایم یه دید کلی پیدا کنیم به نقاتی که ATM های بیت کوینی وجود داره. دوست دارم یه حدسی بزنید در خصوص اینکه اصلا چند تا ATM بیت کوینی در دنیا وجود داره و الان گوشه کاغذی بنویسید که بعد ما هم ببینیم حدس شما چقدر درست بوده. بعد بحث نقد کردن این بیت کوین و alt کوین ها از طریق این خودپرداز ها هست. که با هم چک میکنیم ببینیم که کدوم کوین ها رو و کدوم کوین بیت کوین رو داره ساپورت میکنه اصلا خود واژه بیت ام چی هست و اینکه چه جوری میتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم کجاها هستن چه جوری میتونیم پیداشون کنیم چه والیت هایی رو ساپورت میکنن و پرووایدراشون چه شرکت هایی و از همه مهمتر اینکه نزدیکترین بیت ام به ایرانو با در جنام شهر مورد نظرتون میتونید پیدا بکنید ببینید که نزدیکترین خود پرداز کوینی چقدر از شهر مورد نظر شما فاصله داره و سایر اطلاعات جالب در حصوص بیتی ام ها که بهتون کمک میکنه که در این حال که بتونید یه دید کاملی نسبت به شبکه نقشوندگی این کوین آلت کوین ها اطلاعات کسب بکنید مقالات علمی هم اگر خواستید بتونید بر اساس اون تهیه کنید اگر براتون جذاب هست موضوع ما رو با بررسی این سایت دنبال کنید خب بریم سرابه سایت سایت coinatmradar.com اطلاعات کاملی رو در خصوص کوین ها و بیتی ام هایی که توی دنیا وجود داره به ما ارائه میکنه یه سری گزارشات آماری در خصوص کریپتو ATM هست سرویس های دیگه ای که پرووایدر های نرم افزاری دارن ارائه میکنن کشور هایی که این تعداد بی رو داره در خودش جا داده و شبکه گسترده نقشه رو فراهم کرده شرکت های تولید کننده سخت افزار های تبدیل این ها به هم دیگه ویترا کردنشون و نقد کردنشون هست. همونطور که می‌بینید این نقشه که این پایین هست، maps by cryptocurrency روی 5 تا کریپتو هست از جمله بیت کوین، بیت‌کاش، ات، داش و لایت کوین که بیشتر از بقیه مورد استقبال توی بازار قرار گرفته این خودش سیگناله برای اینکه شما اگر می‌خواین چیزی رو بخرید که بعداً بتونید نقدش بکنید از این روش استفاده کنید. این سفر رو اسکرول کنید که بیان پایین یه نقشه دنیا رو میبینید که سمت چپ تصویر شما امکان انتخاب کوین مورد نظر عملیاتی که میخواین انجام بدین بایو سیل هست و نوع لوکیشن تایپ که مد نظرتونه میخوایید از طریق ای بگین یا یک تلری اون بر نشسته باشه یعنی مثلا باجه داره بانک هست که بهش مراجعه میکنید یا سایر موارد که شما میتونید از این طریق خیلی راحت پیدا کنید مثلا توی این عکس که میبینید یه جاهای مثلا 818 219 1615 اینا خورده یعنی وقتی روی این کلیک بکنید وارد یه صفحه میشین که دوباره مثلا میگه توی این نقطه سه تا دیگه وجود داره تو اینجا 128 تا اینجا 155 تا این زوم خاطر این نقشه خودشو بزرگتر بکنه بابت همین هست که هر کدوم یکی کلیک بکنیم بریم پوینتر میبینید که هی hey, به ما اطلاعات بیش 155 تا تقسیم شد به اینا و حالا مثلا ما میم سراغ یه دونه از کمتریناش مثلا این دو تا نقطه ای که گفته بود و به ما لوکیشن داده این اتی ام ها ثبت میشه اینجا میتونید اگر با این سایت میخواین همکاری کنید بی تی اینجا ثبت کنید و لوکیشنش هم خدمتون هر شود که روی نقشه مشخص میکنید این سایت قابلیت های خوبی داره از جمله اینکه بتونید نزدیک ترین این سایت قابلیت های ویژه ای داره از جمله اینکه میتونید تیm های نزدیک به خودتون رو برای تبدیل این کریپتوکارنسی ها پیدا بکنید اصلا چهجوری با این TM باید کار بکنید برای زمانی که میخوایم پول نقد بدین بیت کوین بگیرید بیت کوین بدین پول نقد بگیرید یا اصلا یه ویدی انجام بدید روی والت بیت کوینی و همینطور که اسکول میکن کلی امکانات دیگه ای هم در کنار این وجود داره حتی برای کسایی که میخوان یه BTM راه اندازی بکنن این روی سخنش دقیقا شرکت های سخت افزارری که تووززیعه خدمات بانکی دارن کار میکنن هست یه لیست داده و اینکه درآمد و هزینه این اپراتورهای بیت کوینی در سال داره بررسی میکنه یه دید خوبی به شما میده و اینکه ايه چجوری میتونید اینکه که چجوری میتونید استارت بزنید کسب و کار بیت رو و تبلیغ بکنید توی این سایت به چه صورت هست نمیدونم همه این سایت ها همونطوری که قبلا نم تأکید کردم حتما اسکرول کن تا پایین بیاید اکثرشون اپلیکیشن مورد نظر رو دارن رو موبایلتون میتونید نصب بکنید مثلا اونایی که توی مسافرت خارجی میخوان حالا این ارزششون به هم دیگه تبدیل بکنن از این قابلیت این اپلیکیشن این سایت استفاده کنید و اینجا هم گفته که برای ساپورت سایتشون میتونید بیتکش و بیت کوین قبول میکنن میتونید خیلیاصلا کمک میکنن و از این والت میتونید استفاده کنید. حالا اگر بخواین بدونید که چقدر تو این والت ها پول وجود داره چقدر بهشون کمک شده توی ویدیویی براتون در خصوص کیف پول ثروتمندان بیت کوینی توضیح دادم که چجوری میشه موجودی والت رو با هم دیگه چک بکنین که، از اون ویدیو استفاده کنیم بالا براتون کارت میکنم که ازش استفاده ببرید خب برگردیم به بالای صفحه بالا همونطور که میبینیم پروڈیوسیار های مربوط به بی تی ایمون نشونداده کشورهایی که بی تی توش وجود داره اطلاعات که حالا تو این چیز هم سایت هم با هم دیدیم یه سری اطلاعات و آمار خوبی داره برای کسی که میخواد مقاله چیزی بنویسن و دیگه حالا میتونید لاگین کنید تو این سایت ارز بشین و یه بلاگ هم داره که در خصوصش توضیح داده ما بیایم جزئیات سایت رو با هم ببینیم اول از همه اینکه که ببینیم چه تعدادی خدمتون هر شود که کشور وجود داره که دارن از بیت ام حمایت میکنن دستگاه بیت ام تون کشور قرار داره میتونید شما تبدیل به پول نقد کنید یا اصلا این, آ... این کریپتو ها خرید بکنید و در ادامه بقیه مطالب با هم مرور کنیم. در خصوص کشور ها همطور که می بینید امریکا با 55 نقطه بیشترین تعداد رو بی در دنیا داره شما یه نگاه همطوری کلی به این موضوع اززی می بینید که کلی کشور های مختلفی هست اینجا اگر بخوایم حالا ببینیم تو این حوزه کشورهای کشور های همسایه ما چند تا از اینا مثلا ترکیه با 10 تا لوکیشنه میرییم سراغش ببینیم چه خبره؟ عرض شود که دیگه کشورهای دیگه ای که نزدیک ما هستن حالا اوکراین جورجیاس عرض شود که عربستان سعودیه و خب حالا این لیستو با دقتم خودتون نگاه بکنید قطعا اطلاعات تکمیری پیدا می کنید خب رو ترکیه کلیک میکنم. میگه توی ترکیه دهتا ATM و تلر وجود داره. میایم اینجا این دهتان توی این زون هستن در شهر استانبول. روش کلیک میکنم این دهتا رو برای من باز بکنه. حتی اینجا هم میتونم کلیک بکنم. هم از روی نقشه هم از روی لیست میتونیم اینجا با همدیگه ببینیم. میگه توی استانبول اس ای ای کافی مثلا یکیش کافه کافه یکی دیگهش دلکسر پلیس پلیس یکی دیگه از این خدمتتون شده بت ام رو قرار داده همونطور که می نشکلش به این صورته من روی یکیش کلیک میکنم اینجا برای دیتیل هم بهتون اطلاعات بیشتری میده و اینکه به حالا ادای این سایت به روز هم شده این اطلاعات خب روش کلیک میکنم وارد یه صفحه دیگه میشم توی این صفحه به من گفته که وضعیت این BTM چجوری حالا کسی ریپورتش کرده مشکل داره یا نداره تلفن رو گفته حتی ایمیل میتونید بزنید قبلش با اپراتور اونجا صحبت بکنید یه عکس کلی گذاشته از این مغازه که این دستگاه بیت کوین توش گذاشته بعد آدرس دقیق داده و اینکه گفته که من فقط می فروشم فروشنده هستم خریدار نیستم و یعنی شما میتونید پولتون رو با اون تبدیل بکنید و بعضا اینجا یه سری تو این دیتیلی که گذاشته تأکید کرده که مثلا ID کارت میخواد یا نه قبل از اینکه بخواین یه دونه دستگاه رو تارگت کنید حتما این جزئیاتش رو ببینید اطلاعات کاملی بهتون میده که شما میتونید برای انتخاب بیتکوین نه. شما برای انتخاب بیتکوین مدنظرتون برنامه کنید خب همونطور که میبینید اینجا کل بی تی ام توی دنیا رو اومده بر اساس قاره سورت کرده بیشترینش مربوط به ایالات متحده است آمریکای شمالی که هم شامل میشه اروپا توی کشورهای مختلف مثل انگلستان و آتریش سوئد و اسپانیا و سوئیس و یونان و آلمان و این آخرشم هم و حالا دیگه رو واقعا وایسین بهتون اطلاعات کاملی میده توی آسیام هنگ کنگ از همه بیشتره بعد از اون جورجیا، تایوان، ترکیه، سنگاپور و همینطور جزئیات دیگه ای که میتونید خودتون دنبال کنید خب پس از این طرح ما دیدیم یکی از نزدیکترین ها رو پیدا کردیم از روی لیست از اون نقشه هم که وقتی روی این کلیک بکنیم هم حه باز میشه داره باز آدرس رو داره میده میگه من فقط خرید دارم دیتیل رو میتونید بزنیم و حتی دایرکشن هم میتونید بزنید. بزنیم زمانی که روی اپلیکیشن هستین شما رو قشن میبره تو اون نقطه مثل این اپلیکیشن هایی که مربوط به مسیریابی هستن شما رو همینطوری رای میکنه به سمت اون دستگاه و اون نقطه مد نظری که شما انتخاب کردید. خب پس به این طرق ما تونستیم یه نگاهی بندازین ببینیم که اصلا تو این لیست چقدر Bm وجود داره. و خب با این حساب کتابی که ما اینجا داریم با یه جمع انجام بدیم ببینیم چند هزار تا دستگاه وجود داره اگه چیزی به نظرتون میاد تو این پستا بنویسین و روندی که فکر میکنی در آینده طی خواهد کرد و تا پایین 20 20 فکر میکنی چقدر این میزان رشد میکنه خب این لیست کشورهاست که باز شما میتونید خودتون هر کدوم کشوری که مد نظرتون انتخاب بکنید و وارد جزئیات اون بشید ببین سراغ صفحه بعدی بیت کوین ای تی ام کسایی که تولید کننده این بیت کوین دستگاه‌های بی تی ام هستن خب می‌بینید تعدادشون هم تعداد قابل توجهیه حالا من روی یکی از اینها همون اولی که 2352 تا نقطه رو از دستگاه‌های این شرکت استفاده می‌کنه کلیک می‌کنم همونطور که می‌بینید دوباره همچین صفحه ای رو میاره تو این صفحه شما همچنان میتونید انتخاب کنید نخ... نقطه مورد نظرتون رو میبینید که مثلا بیشتر تو آمریکای شمالی فعال تا جای دیگه از دنیا و خب جزئیات این شرکت رو میتونید ببینید به این صورت دستگاه این همون ATM ام ها و سیارس هایی که توی سیستم بانکی وجود داره جزئیات رو نوشته که 2020 تا نوت میگیره یعنی پول کاغذی میگیره و اینکه هزار تا شیش هزار تا تا سیستم داره قابلیت این داره که این سورت بشه این پولا ها بر اساس ریزانگیش سیتواسیون و اینکه ارزشش برای اینکه مثلا بخواین چی میگن این دستگاه رو بخرید حدود قیمت گذاشته 500 تا برای جنیوز یک بیتکوین ماشین دو طرفه و اینکه 6800 ساتوشی یک بیتکوین ماشین حالا اینو مدلاش دیتیلش رو بعد مراجعه کرد و اینکه حالا اطلاعات مربوط به یک درستان بابت نرم افصار اتصال میگیرند خب این یه دیدی میده نسبت به تولید این نسکا ما اسکرول کنیم بیاییم بالا پس اینجا دیدیم تو کدوم کشورهای همچین چیزی داریم بریم سراغ شرکت تولید کننده نرم افزاری که می بینیم 106.649 لوکیشن از بیت کویک برای اتصال سخت افزار به نرم افزار تبادل رمز ارزها استفاده شده اینجا یه توضیحات کلی در مورد شرکت داده این شرکت جز اولین شرکت بوده که این لسکار رو راه اندازی کرده اولش تو کانادا راه اندازی شده این BTM و میبینید که حالا جزئیات مربوط به ارزش تبدیل بیت به کش و کش به بیت رو توضیح داده. خب در آخر هم یک سری اطلاعات در آخر هم یک سری اطلاعات آماری در خصوص بیت و رشد این بیت ها در دنیا به ما داده که حالا بهش مراجعه می‌کنیم برگردیم تو صفحه اصلیمون خود خب ما همونطور که توضیح دادی اینجا مثلا شما میتونید نقاط مختلفو انتخاب کنید بیاین بگیم مثلا میخوایم یه جایی باشه تلر باشه و من میخوام حالا ببینم چه خدماتی میمیده دو تا از لوکیشن ها رو رندوم انتخاب میکنیم و این کلیک میکنیم توی اداره پست اوگاندا تو کامپالا اگر اشتباه تلفظ نکنم هم خرید داره هم فروش داره دیتیل رو میتونید ببینید مطابق همون توضیحات قبلی که چقدر کمیسیون بابت این تبدیل میگیره و یه مسیریابی هم به سمتش داشته باشین یکی دیگر هم اینجا هست. این کجا هست در جده عربستان هست این هم خرید و فروش داره پول فیات ریال سعودی رو قبول میکنه و اینکه آدرس رو برما داده و شما روی مثلا جزئیاتش که کلیک بکنید وارده همون صفحه مشابههی میشین که قبلا با هم دیدیم یه همچین دستگاهی روی میز گذاشته بود داره طرف باش کار میکنه اکثار هم گذاشته که شما ببینیم مثلا حدود فضایی که چه چجوری آدرس داده بود کوئین که ساپورت میشه و میگه تا هزار دلار هیچ تایید وریفیکیشن نیاز نیست هزار تا پنیزار تا با اسمس وریفیکیشن انجام میشه پنیزار تا دعیزار حتما کارد احتیاج داره. این جزیی حتما قبل هر بررسی برای انتخاب BTM مد نظرتون انجام بدین. خب اطلاعات بسیار جالبی داره میخواخواهییم بریم سراغ اینکه اصلا نزدیکترین BTM به من در کجا واقع شده. فرض میکنیم مثلا تهران هستیم یا مثلا رومییه میتونیم بزنیم سرچ که بزنیم. برای سس لوکیشن مدنظر میاد یه لیستی به ما میده توی انگلیس همونطور که میبینید توی فرودگاه تفلیس گرجستان شما نزدیک بی تی ام رو به شهر تهران میبینید با فاصله 867 کیلومتری همینطور تفلیس تا اینکه میاد باز هم همچنان تفلیس کاتوزیا نمیدونم کدوم کشور منامه بحرین و باتومی و شهرهای دیگه ای که شما میبینید بینن همینطور که قبلا توضیح دادم روی دیتیل کلیک بکنید جزیات بیشتر میده شکل دستگاه هم براتون این بغل گذاشته که شما بدونید که سرابه چه دستگاه برید توی ویدیوی جداگانه نحوه این تبدیل رو من براتون توی ویدیوی دیگه من کامل نحوه کار کردن با این دستگاه رو در دو پوزیشن خرید و فروش بهتون آموزش میدم هرچند که توی بعضی از این دیتیل ها که بزنید ویدیو مربوطش هم هست میتونید اونجا هم مراجعه کنید من این ویدیو مربوطه این بالا براتون کارت میکنم بعدا که آپلا شد شما میتونید ازش استفاده کنید خب یه صفحه ایمون صفحه آمره اطلاعات که اطلاعات بسیار خوبی رو به ما میده من این صفحه رو ببندم خب بریم سراغ نرخ رشد ATM های بیت کوینی تغییراتش تا الان میزان گیجن نصفش تا امروز به چه صورتی بوده تقسیم بازارش رشد تقسیم بازار اپراتورهایی هایی که تو این زمینه کار میکنن این country ها رو هم قبلا با هم دیدیم یه بار دیگه مرور کنیم همینطور من اینا رو باز بکنم تا بریم جلو دونتونه براتون توضیح بدم خب میبینید نرخ رشد نصب دستگاه های ATM از سال 2014 از یک ATM در اول نوامبر 2013 روز جمعه شروع شده و اینجا رسیده به 6977 BTM پس سوالی که قبلا داشتیم در خصوص تعداد دستگاه تا الان یعنی 28 دوی 2020 6977 دستگاه فعال وجود داره بی تی ام دنیا که توی این سایت هم ثبت شده می تونیم بگیم حداقل 6977 7000 دستگاه در دنیا داره این شبکه رو پوشش میده و خب این آمار جالبیه برای کسایی که دارن روی این کار تحقیقاتی انجام میدن بر اساس تغییرات میبینیم که نمودار تغییرات بر اساس ماه و سال اینجا هست مثلا میگه که اینجا که گفتیم مثلا دو تا ای تی ام نصب شده اینجا 11 اصلا از شبکه خارج شدن همینطور که میاد در بالاترین حالت 358 در فوریه 2020 دستگاه نصب شده توی دنیا خب روی رو اینجا هم که وایسین کلیک بکنید میتونید تصویر اینو راحتی با فرمات های مختلف بگیرید گزارش بعدی که میده سرعت نصب این دستگاه سرعت نصب دستگاه به 11 و 13 ای تی در روز رسیده بر اساس بیتای هیستوریکال شهست روز گذشته است و خاطرم هست مثلا این آمار که الان برای شما میگم پایان سال 98 از سال 96 این حدود 6 و خورده ای بود که الان به حدود 11 خرداد رسیده این خودش بیانگر اینه که استقبال از این دستگاه ها در حال رشد هست بر اساس تولید کننده امینی جنیوز کوین 33.7 درصد داره جیو ور وای 31 درصد تقریبا دو بیش از نمی از بازار ساخت این دستگاه ها به خودشون اختصاص دادن این ویژه کسایی که میخوان روی این با جزئیات بیشتری بررسی بکنن مثلا شرکت های سخت افزاری که میخوان بیان تو این حوزه ورود کنن یا اینکه پارتی بشن با این نو شرکت ها در خصوص رشد این وضعیت این دو تا شرکت هم می‌بینید که از اواسط 2012 مسیرش اینو دو تا شرکت رقیبی که بایسترشون هستن جدا کردن و به سرعت دارن رشد میکنن و خب جنیوس کوین با 2258 دستاورد رکورددار در 2353 دستاورد در دنیا رکورددار هست این آخرین آمار مربوط به 28 فوریه 2020 هست اطلاعات بعدی در مورد اپراتورهایی که از نظر نرم افزاری دارن ساپورت میکنن ببینید که دو تا شرکت اول یه چیز حدود 15 درصد بازارو دارن و این بقیه بین شرکت های دیگه تقسیم بندی میشه اونایی که تو حوزه نرم افزار دارن کار میکنن خب براشون جذاب میتونه باشه این موضوع بعد خدمتون داشتم بود که در خصوص کشورها که قبلا با هم دیدیم بیشتر این سهم در آمریکای شمالی هست و کشور ایالات متحده نکته خیلی جالبش که کوینهایی که ساپورت میشه از این 6977 دستگاه اعلام شده توی این سایت 6973 تاشون فقط دارن بیت کوین ساپورت میکنن بیت کوین هم ساپورت میکنه اصلاح میکنه بیت کوین هم ساپورت میکنه بعد با اختلاف میریم سراغ alt کوین ها تفاوت این دو تا رو تو ویدیو 0 تا معامله گری قطعاً دیدین متوجه شدین اگر نه کی این بالا براتون کار داشت میکنه تو <تص> این آلت کوینال دیرو دانش تو لایت و اتریوم، بیتکش مونرو، زیکش داdge کوینه که می بینید یه دفعه سهم بازار کم میشه توی اینها و خب اگر میخوان یه کوینی بگیدید که قابلیت نقشهش بالا باشه، قاعدتا از روی این جدول میتونید انتخاب خوبی داشته باشید. باز هم تاکید میکن ما توصیه به خرید فروش نداریم فقط جنبه آموزشی مسئله هست. و نکته جالبش اینه که میگه 66 و 8 نهامه درصد از این دستگاه ها فقط به شما داره میگه بای اونلی من فقط بهت میفروشم و 33 و دو درصدشه که میگه من ازت میخرم و خب این مهمه که در نظر داشته باشید که حال بیشتر تو مقام فروشنده هستن به خاطر اینکه این BTM های سریشون به حالت دستگاه همین اتی هستن که پول نقد میده یه سریشم مثل این کیوسکای بانکی هستن که فقط شما میتونید باشون قبض برداشت کنید یا تراکنش انجام بده اینا فقط برای ویدرا کردن مبالغتون تبدیل کردنشون به همدیگه است یا از پول نقد به کریپتوکارسی یا از یک کریپتو به دیگه خب توی این صفحه هم در خصوص اندازه اون کمیسیونی که بابت خرید بیت کوین از شما شارژ میکنن. اطلاعاتی در اختیارتون قرار داده خب این میدونید که توی اکسچنج ها و بروکر های مختلف متفاوت هست. برای تبدیل مثلا اینجا می بینیم که یه چیز حدود روی 15۱ دستگاه با 19 اپراتور 7 درصد. داره میگیره خب برحال این متفاوته شما میتونید برید مثلا جای دیگه این میرین حالا تعداد بیشتر و کمتر میشه این فیه و این هیچ قاعده یک نداره شما خودتون باید توی انتخاب بیتیم مد نظر دقت بکنید که حداقل فی رو بپردازید این برای خرید بود جایی هم که میخواد بفروشه متفاوته این همین رو برای فروش داره 10 درصدی تخفیمی میگیره رو 396 تا بی تی ام با 11 تا اپراتوری که براتون توضیح دادم امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین اطلاعات آماری خوبی در اختیارتون قرار داد در نهایت به این نقطه رسیدیم که 7000 تا بی تی ام تو دنیا وجود داره توی گرجستان توی سالن فرودگاه تفلیس شما نزدیکترین بی تی ام رو به شهر تهران مشاهده کردین و میمونه روش نقد کردن و خرید این کرپتو که توی ویدیوهای جداگانه براتون تحیه میکنم. آمیدوارم لذت برده باشین ما رو لایک کنید این ویدیو رو با دوستانتون و در شبکه اجتماعی شیر بکنید و اگر سوالی دارین توی کامنت های زیر ویدیو مربوطه در شبکه کرپتو در توی یوتیوب برای ما بذاریم به سوالاتتون پاسخ میدیم ویدیوی هم که د ویدیوایی هستش که میتونه به شما در توسعه دانشتون کمک بکنه. ممنون تا اینجا همراه ما بودید. اگر سابسکرایب نکردین حتما دکمه سابسکرایب رو بزنین، دکمه زنگوله رو فشار بدین که از آخرین اطلاعات ما به لحظه باخبر بشید. خدا نگهدار.